Tres, 4, cinc. Preparats? No les he nada a padres, o sea que si luego me ven ahí en la pantalla se van a reír. <ríe> Sorpresa. Hola als pares de la Sierra I bé, hola a tots i benvinguts a l'acte de graduació. Càmera va tu. Vinga va, que comencem. Al micro, oi? Aquest any commemorem el 150 aniversari del naixement de Pompeu Fabra. Els graduats, que no s'han perdut ni una, han volgut fer un homenatge al normalitzador de la llengua catalana i és per això que us presenten... La Pompeu-pèdia, recopilació de mots i expressions de procedència estudiantil i generalment inventats, acompanyats d'una explicació absurda, però divertida. Però comencem pel principi. El Primer dia de la Pompeu. Vaig arribar tard. Molt nerviosa perquè no coneixia ningú. us va, començar a parlar amb la gent de... de no sé. Jo m'acordo que tenia aquí el 52. 323, on està això? No pot ser que hi hagi d'altres aules. Des no orientats. Dit dels estudiants de primer curs que s'han perdut i que no han tornat a aparèixer o fins i tot que s'han graduat en un grau que no era el seu. Com, com, com és la paraula? Si hagués de definir la Pompeu en una sola paraula seria motivació. Oportunitat. Deixament. Aventura. Repta. Moderna. Especial. Excel·lència internacional. Adéu, adéu. Arribes a les 8.40, et mentalitzes, entres a l'aula... Ara empieza el dia i se ha tot un pum, pum, pum... Vivim aquí, pràcticament. I literalment he portat l'esmorzar, el dinar i el sopar. Carmeñolisme. Filosofia de vida dels estudiants més devuts i fidels als seu tape. El tape és la religió per excel·lència aquí. Moltíssims tapes. Arroz con lo que hay la nevera. Da igual, el arroz pega con todo. Eh? <laughs> al moment de quan arribes tard a classe. Depende de tus habilidades como ninja, ¿no? Obris la porta i, justament, portazo, i tothom te mira. Això ho ha de veure la meva mare, no? El lloc amb més hores he passat és a classe. Al bar del 40. 20 vividors, afortunats que van al pati de l'edifici 20 a prendre el sol i a fer una cerveseta. El típico que està tanto temps en el bar que ja és amigo hasta de las palomas. Vaig ser de Les afortunades que va viure els magnífics croissants de xocolata del primer i segon, una delícia. Mal an de xocolata. Tristesa vaga, umbrívula i sossegada, que l'estudiant pateix quan recorda l'antic croissant de xocolata de la cafeteria. Que tornin, si os plau. Los amigos, el sol, la cervesa. Al final tot esto és es, és es instrumental para procastudiar. Com? Procastudiar. Deixar per a més endavant, per a després d'aquell sopar tan important, per a quan deixi de fer aquest solet, d'aquesta nit no passa... Els apuntes són, digamos, el, el bien més valorat en épocas de exámenes. Crec que en falten algunes pàgines. El ha perdut. Al·luna fotigo ràpida i me lo pasas. Apunta-la. els companys de classe perquè et deixin els apunts. Lo mejor de trabajar por trimestre es que tienes Navidades libres. T'ho obliga com estar molt al dia, amb la feina... Trimestre atló. Prova atlètica que combina tres disciplines classes, seminaris i exàmens. Les fases del trimestre és la primera setmana i la segona chill, relax, relax. Pasa la setmana 5 i ja sabes els periodes com te van a calificar exactament i què hi fer en cada seminari obstres. Loia de las 7 en adelante és quan se te ponen Setmana 10 CD. Període de pànic comprès entre la setmana 10 i els exàmens, durant el qual l'estudiant sacrifica la seva vida. La 10 és pura mort i destrucció. De caos. I poca vida social, també. Despertar-te pronto, estudiar, comer, estudiar... T'acumulen un montón de seminaris, un montón de presentaciones de trabajo... Ens en sortim, eh? Al final ens en sortim, però costa. Quan et diuen ja estan penjades les notes, bueno, cliqueixes ponedo. Una rodoneta carregant durant deu minuts, potser, que és el que t'assembla a tu, potser són cinc segons. Veus un vermell. Aquell moment... Mm. App Goixa. Sensació d'angoixa que l'estudiant sent cada cop que carrega l'app de notes. En l'època d'exàmens el mòbil se llena de fotos de apuntes de companys. Comencen a aparèixer fotos de postureu a la biblioteca. Quan acabes l'exàmen, pues, borrar mil fotos. No ves ni una foto d'apuntes. Sorte ves a ti de fiesta. Pompeu Farra. Peregrinació dels estudiants més inquiets els dijous als llocs de moda de la ciutat. Pompeu Farra, jo crec que són les millors farres que anar a les universitats. La Festa Mayor és el moment ideal del, de la Pompeu i especialment el Campus Poble Nou, perquè se celebra aquí. El millor campus és Poble Nou, sense cap mena de dubte, no. Jo m'he de cada sí o sí a en Camposmar. Des pues dels metges en fora. Jo voto pel Poble Nou. Poble Nou. Tenim molts bars, tenim la platja no gaire lluny, tenim tot. Ciutadella, a full. Me gustan las oportunidades que té da, de irte al extranjero. Jo vaig fer l'Erasmus a Irlanda. A Brussel·las. Toril. Hong Kong. Ho recomano absolutament a tothom. Hi ha moltíssima gent de fora i, a més, crec que de tots els països de la Unió Europea. És una universitat que trobes gent de tot arreu. El meu lloc preferit a la universitat és la plaça Gutenberg. Gutenberg. Interrupció de l'activitat acadèmica al campus del Poblenou, concretament a la plaça Gutenberg. Yo me acuerdo cuando llegué pensé, ¿y estas cortinas? ¿qué es, por favor? El túnel de rentatge. Netejar no neteja gaire, però posa prova les habilitats de cadascú. També conegut com el matadero. Hay un truco. La qüestió és passar de espaldas con el cafè Et poses així i... Sí. Ui, cuidado, que se cae. No, no sé, és molt complicat. Como vayas solo, estás perdido. A ver, lo más chulo de esta universidad es la biblioteca. COUAS. Espai de la Biblioteca de Ciutadella, on esperes fer màgia durant la setmana d'eucidi. Les associacions és una part bastant important de, de la vida universitària. Jo vaig entrar als trempats i aquí he trobat la meva segona família. Jo de fer rugby a ser bon peu. He apuntat al programa alumni per no perdre el contacte amb la universitat. Què te dan? O sigui, te podes seguir mirant a la biblioteca o... Seguir estando en la bolsa de trabajo de la universitat me parece una bona oportunidad. I ara què? No sé, una casa a dinar. I ara què? Quan et queden menys de 30 crèdits per finalitzar el grau i veus la proximitat al món laboral, també anomenat vida real. Just pues tens en la càbeca un màster, o, o treballar, o irte fora. Seran amics que mantindré molts, molts anys. Et chalé de menys a biblioteca, però també més coses. Pompeu Febre. sensació d'anyorança que els graduats mai pensaven que sentirien al el finalitzar els seus estudis. La patiran especialment al passar a prop dels campus quan recordin els antics companys de classe o es creuin, un divendres ben d'hora, anant a la feina amb els Pompeu Ferreros de Torna. Mai canviaria aquest quadre anys per res del món. Em sento orgullosa d'haver estudiat a la Pompeu, sí. Companys i companyes, ho hem aconseguit. Confieu en vosaltres. Bona sort, xicos. Bona sort, companys. Ara ve lo bo.